Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του blog network-marketing.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, αυτό είναι το ενδέκα το βίντεο. Και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξή ερώτηση. Τι κάνει για να ξεπεράσει στο φόβο του να κάνει το πρώτο βήμα και να προσεγίσει κάποιο. Λέει κάποιο, δυσκολεύομαι πραγματικά να μιλήσω σε υποψηφίου σε ανθρώπου έξω. Πολλέ φορέ είμαι έξω σε μέρη που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσα να του μιλήσω για τα πρόοντα για τη δουλειά μου και ουσιαστικά μελώνω από τον εαυτό μου. Συνεχώ βρίσκονται στου λόγου που δεν θα πρέπει να το κάνω. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω για τα προϊόντα μου, πιστεύω στην ευκαιρία μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω το στόμα μου, το μυαλό μου και την επαγγελματική μου κάρτα να συνεργαστούν για να προσεγγίσω ανθρώπου. Έχω ακούσει τη φράση που λέει Νιώθω το φόβο και κάτω ούτω ή άλλω, αλλά το σώμα μου δεν το επιτρέπει να συμβεί. Χρειάζομαι βοήθεια. Γιατί συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό, Η απάντησή μου καταρχήν αυτό είναι ότι δεν συμβαίνει μόνο στο συγκεκριμένο άτομο. Στην πρώτη online εκπαίδευση που είχα κάνει τον Νοέμβριο του 2010, εξήγησα πώ μπορούμε να προσεγγίσουμε τέτοια κατάσταση χωρί να υπάρχει η αίσθηση τη πίεση για να βάλουμε κάποιον στη δουλειά μα ή στα προϊόντα μα. Και είναι ο τρόπο που έχω βρει και εγώ προσωπικά για να ξεπεράσω αυτού του είδου το εμπόδιο. Με άλλα λόγια, αυτό που κάνω είναι να χωρίζω σε μικρότερα τμήματα όλα όσα χρειάζεται να συμβούν είτε για να προσεγγίσω έναν καινούριο άτομο, είτε για να προσεγγίσω έναν τελείω άγνωστο, είτε για να μιλήσω σε κάποιον στον αν κάθομαι με κάποιον δίπλα στο αεροπλάνο ή στο τρένο, το έχω χωρίσει λοιπόν αυτό σε μικρότερα τμήματα. Και ουσιαστικά αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι να εστιάσετε σε ένα αντικείμενο στο περιβάλλον. Δεν μπορείτε να εστιάσετε πάνω του δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, μία σύντομη απάντηση θα ήταν ότι δεν μπορείτε να προσεγγίσετε κάποιον με όλο τον ελέφαντα μαζί. Υπάρχει μία φράση που λέει ότι ο τρόπο που τρώτε έναν ελέφαντα είναι μπουκιά-μπουκιά. Το ίδιο ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνετε είναι να προσεγγίσετε του ανθρώπου με τη σκέψη ότι θα του. Κάνετε πρώτα να σα μιλήσουν ελεύθερα και ανοιχτά. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Μη σκέφτεστε λοιπόν να του προκρίνετε ή να του προσκαλέσετε να δουν την επιχείρησή σα ή να του κάνετε μια παρουσίαση. Γι' αυτό το θέμα μιλάω και στο βιβλίο μου, στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, καθώ επίση και στην εκπαίδευση, την πεντάωρη εκπαίδευση τη Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Είναι το πώ να μιλάμε με του ανθρώπου, τι να του λέμε, τι να ρωτάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε το πρώτο που κάνετε με κάποιον είναι το χαιρετάτε. Και όταν λέμε το χαιρετάτε σημαίνει να κάνετε να σα μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Και δεν προχωράτε στο επόμενο βήμα αν πρώτα δεν έχετε ολοκληρώσει το χαιρετισμό. Δηλαδή, αν δεν σα μιλάει ελεύθερα και ανοιχτά. Όταν λέω λοιπόν να μην φέρετε μαζί σα όλη τον ελέφαντα, αυτό ουσιαστικά που εννοώ με άλλα λόγια είναι να μην προσπαθείτε να κάνετε όλα τα βήματα αυτή τη φόρμουλα πρόσκληση κατά τη διάρκεια αυτή τη πρώτη συζήτηση. Το μόνο που θα κάνετε είναι να του χαιρετήσετε. Είναι απλά ένα χαμόγελο, ή είναι ένα γεια σου τι κάνει, ή πάει πολύ γρήγορα αυτό το σαν σε ρε, ο γιο μέσα στο γήπεδο. Είμαι με... χαμό ημέρα στην τράπεζα, χαμό. Ή οποιαδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε να κάνετε για το περιβάλλον, για κάτι στο περιβάλλον. Είναι απλά ένα χαιρετισμό. Και αυτή θα, είναι η μοναδική σας... θα πρέπει να είναι η μοναδική σα πρόθεση όταν συναντάτε κάποιον για πρώτη φορά. Δεν θα πρέπει να σκέφτεστε τι θα του πουλήσετε. Δεν θα πρέπει να σκέφτεστε αν είναι καλή για τη, για τη δουλειά σα, αν είναι καλή για συνεργάτε σα. Απλά του χαιρετάτε. Αν δεν είναι πρόθυμοι να σα μιλήσουν ελεύθερα και ανοιχτά, τότε το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι απλά ένα χαιρετισμό. Δεν θα χάσετε τίποτα και δεν θα σα απορρίψουν. Αν όμως καταφέρετε να έχετε μία επικοινωνία και αρχίζετε να συζητάτε μαζί τους, τότε θα προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της φόρμουλας πρόσκληση που είναι το βήμα της πρόκρισης. Το βήμα της πρόκρισης είναι απλά εκεί που ουσιαστικά θα ανακαλύπτατε τι χρειάζονται και τι θέλουν στη ζωή του όσον αφορά την επιχείρηση ή το προϊόν σας. Οπότε αν έχετε επιχείρη κάποια προϊόντα διατροφής ή κάτι τέτοιο, θα χρησιμοποιούσατε ένα σχετικό σχόλιο. Να βέτε δηλαδή κάτι για να δείτε αν προκρίνονται. Και αν δεν προκρίνονται, τότε τελειώνει εκεί. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση που να προχωράει πέρα από εκείνο το σημείο, αν δεν προκρίνονται. Αν έγκαιθα ότι θα έπρεπε να κάνω κάποιον να ενδιαφερθεί για τα προϊόντα μου, ή την επιχείρησή μου, όταν τον προσεγγίζω για πρώτη φορά, ουσιαστικά δεν θα προσεγγίζα κανέναν. Και αυτό είναι που μου συνέβαινε παλιότερα. Θα προτιμούσα να πάω μόνο με τον ελέφαντα. Δηλαδή δίσταζα να μιλήσω σε ανθρώπου. Έτσι λοιπόν το χειρίζομαι πλέον αυτό το πράγμα. Μιλάω με ανθρώπου όλη μέρα, κάθε μέρα όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Με αρκετού καταλήγουμε να κάνουμε μια συζήτηση, είναι πάρα πολύ φυσικό. Κανεί δεν νιώθει ότι έχω κάποιο διαφορετικό κίνητρο από αυτό, γιατί όντω δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω. Όταν προσεγγίζω κάποιον για να του μιλήσω, είναι καθαρά ότι κάνω τον χαιρετισμό. Αυτό και μόνο, τίποτα αλλά Είναι απλώ χαιρετισμό. Όχι μια προσέγγιση για τα πρόεδρε μου, για την επιχειρηματική μου ευκαιρία. Κάποιε φορέ αυτό ο χαιρετισμό προχωράει στην πρόκριση, κάποιε φορέ δεν πηγαίνει εκεί. Γι' αυτό λοιπόν μου βγαίνει τόσο φυσικά και τόσο άνετα. Και το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με εσά. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή απάντηση. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου networkmarketing.gr, είτε στο Facebook και επίση μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα του βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί στο YouTube, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω άμεσα, κάντε πράξη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα!